טבק, מה שהוא חר, טבק. טבק. הרבוסם נשמעי. טבק. טבק אהה אהה אהה הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה הנה What about a shot? Ah, tabac. Um tabac mute.